Заняття розпочинається в 9:00 ранку у парку Топільче з загальної розминки. Треба робити розім'яти хоча б злегка всі групи м'язів, тому що це ходьба, ходьба, так, вона Передбачає навантаження, якщо правильно ходити, передбачає навантаження на 90% м'язів, які є в нашому організмі. І це не так просто ходити, як воно здається. В мирний час ми збираємося на набережній нашій біля біля причалу і будемо збиратися. Тому хто захоче приєднатися в мирний час, приєднатись до нас там. Зараз на час війни ми збираємося в парку в топільче біля прапору, для того, щоб ми ходимо в парку, не стараємося вже не йти далеко, тому що тут поруч є сховища. Це є сховище в шостій школі, сховище в Березолі, для того, щоб коли буде тривога, ми могли за 10-15 хвилин попасти в сховище. По буднях любителі скандинавської ходьби тренуються окремо. В неділю групою йдуть до Дальнього пляжу. Ми юні пенсіонери, завжди активні. Зараз нас вдома не застане. Ми ходимо в неділю з групою, а от з колежанкою ходимо щоденно. У парку Топільче в обід а з групою ходимо на дальній пляжі назад. За сорок хвилин учасниці заняття проходять понад три кілометри. перші дні війни дійсно було відчуття, чи це воно потрібно і ми перші два тижні, мабуть, її не ходили. Але потім прийшло відчуття, що воно дійсно потрібне, воно, ну, тому що і під час війни потрібно дбати про себе і це є якесь спілкування в товаристві. Ну і здорове тіло, здоровий дух. Ольга Остапчук займається скандинавською ходьбою третій рік. Каже, що спочатку побачила групу у фейсбуці, слідкувала, а згодом приєдналась. Чекаю кожну неділі для того, щоб пройтися, подихати повітрям, поспілкуватися. Дуже у нас розмова відбувається завжди, кожен своїми інтересами і дуже комфортні. І такі добрі люди зібралися тут у нас, ми ходимо в ліс, любуємося природою, тобто заряд такої енергії і фізичної побуває, і в той же час отримуєш якийсь спокій, задоволення від того, що ти бачиш навколо тебе, що травичка виростає, квіти розпускаються і з позитивом приходжу додому. Світлана Полякова пояснює, як правильно обрати палиці. Це називається тімляк. Для того, коли йдемо, так оце спереді має бути укол, потім ну, якби протяжка, і палка назад, от, от вона відпускається, воно має висіти на паличці, на тімлячку. Тому, якщо хтось приходить, ми просимо приходьте спочатку без палок, ми покажемо, розкажемо, які треба купити. Оце мене палки для скандинавської ходи. Вигін і чобіток під кутом 45 градусів. Для того, щоб От вона і ставиться 45 градусів. На Дальньому пляжі дехто займається на вуличних тренажерах. Після цього учасниці клубу йдуть назад. Зоряна Бендес. Новини на Суспільному. Тернопіль